المرة اللي بتكون حساسة زيادة عن اللزوم بتلاقيها بتتاثر بأي شيء بتسمعه أو بتشوفه كان حلوة أو أبيح بتشوفها طيبة وحنونة وبتهتم بمشاعر الناس وبتتعاطف مع الكل وما بتحب تزعل حدا ولا تجرح حدا ومن ناحية تانية بتاخد على خطرة بسرعة وبتزعل من الانتقادات وبتصدق بسرعة وبتبالغ بتفكيرها وتخيلاتها وهالإشياء بتسبب لها مشاكل كتير بحياتها وخصوصا مع الناس المقربين منها وبالتالي رح يأثر على نفسيتها ويسرق راحة بالها صعب كتير المرأة تقدر تغير هالطبع اللي عندها بس فيها تتحكم بنمط حياتها وتغير بعاداتها اليومية بطريقة سعادة تخفف من تأثير الحساسية المفرطة اللي عندها